Започва. А аз очаквам от тях една наистина най-твърда игра, която ще започне още в първи кръг. Казвай сега, кои са хората, които си строил в своята чета? Значи, не знам дали може още да има голям съмнение, че с това пижура в отбора ще бъдеме знания напред. Тук съм, брат ми. Почти приключвам. сам си обрема на нейните се е прекъсното и как да ги подреждам. А, има и още. е съм по е Тия и чорапи също нема и и Обувки има много. Тя все така ли е? Никога не е гледава телевизия. Не може да се вземе още. Ще ми помогнеш ли? Разбира се. Плака ли? Да. Но сега е по-добре. Разлил съм ги на зимни и летни. Ето и това. Тая да, риза му я подарихме за рождения ден. Помниш? Да. Никола е това. Трупава подаръци, после се събират прах. Прав си. Лекарствата е всичките са за изхвърляне. Таря, тръгваме, че така както гледам, ще се наложи да направим втори курс. Бяхме реагирали на време. Направихме всичко по силите. Ти да. Обаче аз не успях да преценя ситуацията. Въобще не съм предполагал, че е толкова сериозно това. Никой не предполагаше. Помня. Ти беше още дете. Помня. Много хубав Мама помоли да разчистим една теста за зимата. Защо? Не иска да спи в тяхната. Хайде тръгвай, а? Бързам ли за някъде? Не. съм и на лицата, Аз съм човек на света. Дежилите? Кое? Дрехите. Не, ще се оправя. Трябва да продължим да живеем така, сякаш нищо не се no, да, е случило. Много въпроси си задаваш. Ти не си ли ги задаваш? Да. да, но не стигам до никъде. Добре, добре. Сега да го отказваме да го го отказваме да го отказваме да го отказваме да го отказваме да го отказваме да го отказваме да Вие с татко много обичахте да играете шах. Той ме научи на табла. Аз така и не можах да се науча да игра на тези игри. Ти беше артист в семейството. Вижте, Вали. Как се случи? От кога? По-скоро. Искаш ли? Шофирам. Трябва да го ограничавам. Отново. От кога? От сега. Поли, трезвеничката, какво мисли по този въпрос? Поли... Поли, вече няма думата. Разделихме се. От кога? Не, но няма и също ли се питаме, от кога? Не знам. Три месеца, може би. Така е по -добре. Трябваше да го направим още преди една година. Това не дойде на погребението. Чех да ти кажа, докато не съм забравил, видях реклама за екскурзия до Среднтериуския заран. Няма да изгледа да отидам всички заедно. Да си опочинам. Всички заедно? Май-малко късно. Добре да е и аз, мама, трябва да намираме повече време. Особено сега. Добре. Ще вие кога съм свободен. Трябва да се постараем. Добре. Помниш ли, като бяхме малки, и нашите ни завеяха на Виташа? <съща> Гора на на високото на лифта. И точно се качваме и завалят дъщи. И ти се започна да клатиш кабинката, направо му мрях, което ще... Не, да клатеш, ще падне. Може да спри и стига. Няма спиране. Няма. И се ми пееше една песен да му успокояваш. по скоро я Това пък как се сети И нашите ми викаха да не използваме баси, аз използвах ягаси, и те пак ми се караха. И аз след тебе, Бас, <също> бас, мъкни! Баси, мъкни! <също> Тихо! Да е при през зимата. се наложи. Какво искаш да кажеш? Ами, не мога да се спра с ипотеката. Каква е ипотека? Ти не знаеш ли? Не. Преди време ми трябваха пари, кеш и голям проект. Ай, какво искаш да минае? Давай, давай! Барзаците. Да се оказа голям провал това. После дойде е кризата и още. Въобще... Трябва върви към продажба на апартамент. Защо не си ми казал? Знам че знаеш? Не, не знам. Не знам, аз знае ли? Пъдеше 3-4 години не съм сигурен. По-скоро бе. Ни казвай. Да, страшно, с ней как-то управим. Беше много далеч. Нищо не каза. Усмихна се и изчезна. Не изчезна. Добър ден. Добър ден, да видим дрехи. Да, да, влезте, закупейте. Благодаря, че се отзовахте. Точно коментирахме с колегата, че отдавна не сме имали такава успешна кампания. Там по масите, където намерите място, ги подреждате. Какво Тук съм, ако имате нужда. Знаеш че човешкият живот се побира в един компакт-диск? Не, те разбирам. Четох, че човешкият геном се побира в 750 мегабайта. Колкото едно CD. Смешна работа. Смешна работа, наистина. Един диск и купища дръхи. Било кодирано човек да живее до 300 години. Ти представяш ли си, ако живеехме 300 години? Представям си, още дръхи. Добре ли си? Всичко е наред. Седем седам някъде да пием по едно. Нали отказваш пиенето? Да. Тогава какво? Да се върнем при мама? Добре. Но тук се чувствам като в кабинката на лифта. В южните Карпати, Долу дърво се клати, се клати туй дърво. Виж и толкова предопива, да че си От ти да, Отидохме с бати в южните Карпати, да видим да. Как... как се клати туй дърво. А помишлях как продължаваш, там ще още нащо. Да. Mm -hmm. Стигнахме с бати в южните Карпати, и дърво не се клати е баси търпото дърво. Кой ще си спомни за тази песента таляно? Oh, my God. Mm-hmm.